Ennen kuin hypätään ihan yksittäisiin hyötytekijöihin, niin on myös totta, että tiedähän ei ole ihan älyttömästi vielä tutkinut sitten, empiirisesti todentanut näitä kaikkia hyötyjä. Siellä on olemassa tiettyjä ristiriit ristiriitaisia löydöksiä, jossa esimerkiksi ala ja julkaisukanava vaikuttaa siihen, että toteutuuko nämä hyödyt aidosti. Mutta tällaisia... Hyötyjä on esimerkiksi nostettu esiin kuin tehokkuuden parantaminen, eli voidaan vähentää kustannuksia, voidaan vähentää päällekkäistä tekemistä, koska me voidaan käyttää samaa dataa esimerkiksi useampaan kertaan. Toisaalta toinen keskeinen alue on tietysti tämä niin laadun parantaminen ja, ja luotettavuuden parantaminen. Eli jos me laajemmin, useampi tutkija evaluoi samaa aineistoa, niin totta kai meidän laatu paranee. Me voidaan replikoida, me voidaan validoida näitä, näitä tutkimustodisteita. Toisaalta tässä on niin kuin mahdollisuus myös tunnistaa niin jopa, siis virheitä ja jopa niin väärinkäytöksiä. Kyllähän meillä on näyttöä siitä, että on, on tällaisia tutkimustuloksia väärennetty. Jotenkin tutkimuksessa on olemassa, jossa on niin analysoitu sitä, että kuinka paljon itse tilastolliset analyysit näissä julkaisuissa sisältää virheitä. Itsekin on joskus tehnyt virheitä ihan sitä syystä, että on isot aineistot ja muut, ja, ja silloin on hyvin helppo tehdä jossain kohtaa virheitä, niin nämä on todennäköisesti voidaan vähentää näitä, jos joku toinen äh, ikään kuin analysoi sun aineistoa. Ja toisaalta myös sitten tiede hän, äh, perustuu tällaiseen äh, sisäiseen äh, korjaukseen, periaatteeseen, jossa tietyllä tavalla tiede itseään korjaa. Kolmantena asiana yleensä nostetaan esiin tällaiset niin taloudelliset hyödyt, eli nythän tietysti haetaan tätä integraatiota tiedesysteemien ja innovaatioiden systeemin välillä, eli pystyttäkö me tämän avoimen tieteen avulla ikään kuin tätä ö, virtaa tieteestä innovaatioihin lisäämään, kasvattamaan, ja sitten meidän ei pelkästään kannata keskittyä näihin tyypillisiin hyödyntäjiin, kuten niin muut tiedeyhteisön jäsenet, yritykset ja, ja julkisen sektorin toimijat, vaan ihan samalla tavalla ihan tavalliset kuluttajat, asiakkaat, ihmiset, jotka on kiinnostunut tieteestä, niin avoimen tieteen avulla me voidaan parantaa tietoisuutta näistä viimeisimmistä löydöksistä, koska silloin meillä ei esimerkiksi ole, ole niin kuin kustannuksia siinä, että et jo pääsee lukemaan näitä asiaa. Ja toisaalta sitten tietysti me ei eletä ihan tasa-arvoisessa maailmassa, meillä on niin kuin kehittyneitä länsimaita, joilla on paljon rahaa, mutta meillä on ihan yhtä lailla myös kehittyvien markkinoiden maita, joilla sitten ei ole vastaavia mahdollisuuksia päästä esimerkiksi näihin tietokantoihin, jolloin sitä kautta me voidaan niin lisätä tätä maailman tasa-arvoisuutta. No neljäntenä. Puhutaan sitten tietysti tämän innovaatioiden ja, ja, ja tietämyksen, eli knowledgein siirrosta. Ja yleensä jos riippuen journaalista, mutta mitä korkeamman impaktin oleva journaali, niin sitä pidemmät julkaisujat on olemassa. Eli avoin tiede ja avoin julkaiseminen pitäisi käytännössä johtaa siihen, että nämä julkaisuajat lyhenee. Ja, ja toisaalta taas sitten me voidaan niin kuin lisätä näiden kansalaisten tietoisuutta siitä, että mitä ollaan tekemässä, niin sitä kautta voidaan mahdollisesti lisätä heidän luottamustaan julkiseen toimintaan ja julkiseen, julkisiin investointeihin, jos me pystytään esimerkiksi tieteellisesti ja läpinäkyvästi osoittamaan niiden kannattavuus. Ja ehkä sitten, mikä on mun sydältä lähellä, on tietysti tämän avoimen innovaatioiden Living Lab-ympäristöjen mukaan tuominen. eli me voidaan aidosti saattaa nämä meidän kansalaiset ja asiakkaat osaksi tätä tiedeyhteisön toimintaa erilaisten Living Lab- ja Co-Creation-menetelmien avulla, jonka tarkoituksena on osallistaa ihan tavalliset kansalaiset, tavalliset käyttäjät osaksi sen uuden, in, uuden ratkaisun kehittämistä ja tieteen tekemistä. Ja viimeisenä voisi ehkä tietysti nostaa tällaiset niin globaalit hyödyt, eli meillä on isoja globaaleja ongelmia, kuten, kuten tota väestön ikääntyminen tai, tai ilmastonmuutos. Ja sitä kautta kun me lisätään tätä avoimuuden tiede jututta, niin me voidaan pyrkiä ainakin siihen, että, että meidän kollaboraatio lisääntyy ja, ja tietämyksen siirto on nopeampaa kuin aikaisemmin. Eli tämä avoin tiede on ennen kaikkea kansainvälinen, ei-kansallinen asia. Ja sitä kautta meillä on väkisin meidän niin globalisaation, globalisaation liittyvät tekemiset liittyvät. Me ei ainoastaan kilpailla tai tehdä yhteistyötä niiden paikallisten toimijoiden kanssa, vaan käytännössä koko maailman tutkijoiden kanssa ja asiakkaiden ja, ja kansalaisten kanssa.